Exploziv cât de strânse era relaia dintre Traian besescu și Florian Coldea, lucrau în fiecare zi. Dacă meau ceva, îl dădeau afar pe Maior Fluier în video. Sebastian Ghia vorbit, în interviul acordat lui Ion Cristoiu, despre relaia dintre Traian Besescu, Florian coldea și George Maior. În ce i Coldea vorbeau zilnic stabileau au diverse strategii, în vreme ce Maior, care de ieraiful sărei, perea să nu mai conduc serviciul. Maior, atât cât putea el, dintre un și un Coldea strâns legai, a încercat tot timpul să aseze, să atragă Atenia, să duc lucrurile într-un joc, zon democratic. Se cear calmarea situației. se cear mai pui implicare. Lumea întreabă atiu, de ce nu a făcut ceva? Nu putea să fac ceva. Dacă îl sinea obese Coldea, de acemni ce ceva împotriva lor, îl dădeau afară pe Maior fluierând. Maior nu prea mai avea loc de întors între cei doi. Asta era realitatea crut. Traian Besescu lucra cu Coldean în fiecare zi. Ali, desigur. Traian Besescu era extrem de abil în a folosi pârghile statului. Mai se i pe Coldea, din când în când, o mai chema pe Codroape la Cotroceni, se mai întâlnea cu Liviu Stanciu, a spus Sebastian Ghim. Vesescu, în schimb, spune ce l-a sunat de numai domuri pe Coldea în cei 10 ani de mandat prezidenial Alice a vrut să de demit tot de două ori, dar s-a opus mai ori.